Postul primar susține ce vor aprea noi dezvăluiri care se arate modul în care lucrează Direcția Națională Anticorupție chiar zilele acestea. Când ați voi se întind ca vorie multe lucruri frumoase în spațiul public, le-a spus Vanghelie judecătorilor care decid dacă îl arestează din nou, la cererea procurorilor DNA, potrivit Antena 3.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 sunt eu cel care critic, și închetez. Atâția mii de oameni cărora li nenorocit via, trebuie să peleteax. În istorie la noi a s-a întâmplat? Au peletit toi la un moment dat, a declarat Marian Vanghelie.